السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الأعزاء أصدقاء موقع نون النهارده إن شاء الله لكم مع كود خصم جديد من أكواد خصم نون كود الخصم بيديني خصم إضافي عشرة في المية بقيمة إجمالية خمسين ريال أو خمسين دولار أو خمسين جنيه مصري علي توتال المبلغ ولازم يكون المبلغ أزيد من متين ريال عشان تاخد خصم آه الشحن والشحن يكون مجاني. تعالوا نشوف إزاي ندخل كود الخصم، وناخد الخصم الإضافي اللي معانا، وليكن المنتج بتاعنا كريم الأساس من آه شيستو، المنتج تمنه زي ما احنا شايفين ستمية ريال سعودي، بعد خصم عشرين في المية، هنشوف إزاي ناخد خصم تاني إضافي على العشرين في المية اللي هو موجود. بتأكد بس من تفاصيل المنتج واتأكد من الحاجات اللي جاية مع المنتج هقوله أضيف إلى العربة بالشكل ده كده ثم اتمام الشراء قد آه المنتج قدامي وهنا دخلنا كود الخصم اللي هو C95 فاخدنا خصم 50 ريال إضافي فالمنتج بعد ما كان 640 ريال أنا هشتريه ب 590 ريال والشحن أيضا مجاني هنشيل الكوبون الخصم معاكم. وتعالوا ندخلها مرة تانية. ادي في القسم الخاص بادخال الكود او الكوبون. واكتب له سي خمسة وتسعين. ثم اقول له اضافة او تفايل. كده انتخدت خصم اضافي بمبلغ خمسين ريال. شكرا لكم ونلقاكم في اكواد خصم جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.